Господар Олександр Паціюк та його дружина Наталія жили і працювали в Києві. Кілька років тому залишили столиці і переїхали в село Батьківти – ліженці Старосинявської громади. Добре, що я приїхала сюди. По-перше, свіже повітря, є чим дихати, а що місто є містом. Мені подобається тут, в селі. Я задоволений своїм життям, я працюю. Безумовно, встаємо рано і до пізнього вечора щось робимо. Це життя, це здоров'я. Олександр показує власноруч викопаний вимощену сушарню коптильню для фруктів. Тут зразу ми засипаємо сім відер, слив, і воно коптиться біля трьох днів. Сливи з одного дерева власного саду. Ось ця маса слива. У неї років вже до 18-20. Наталія виносить сітку з копченими сливами, каже, цього року вони вродили особливо рясно. За її словами, досі не може надихатися свіжим повітрям та натішитися натуральними продуктами з власного господарства. сухофруктів робить узвар, скалини, ліки від гіпертонії і для душі, каже, має заняття вирощує квіти біля дому та на сільській клумбі. Показує грамоту, яку отримали цього року в конкурсі селищної ради "Краще домогосподарство села Теліженці". Щоправда, каже Наталія, повітряні тривоги не можуть не тривожити навіть тут. Тривоги, звичайно, вони трохи Вбивають нас одного разу, так, тут така ракета, дві пролетіли, що я скочила на тому. Боже, страшно так. А ті люди, які вони там під ракетами, під бомбами. Подружжя вирощив фрукти, овочі і домашню птицю. У цьому році в нас було десь більше 50 відер помідор, боже мій. І нас закривали, і сок зробили, і кетчупи. Чоловік каже, спожити все, що вирощують і переробляють, неможливо, тому діляться. Овочі, картоплю передають для українського війська та купують армійцям. За свою пенсію матраці й теплі речі. Заплатив повністю за плиту, потім у мене ще був деякі куски металу я завіз, п'ять кілограм сала, купив півтора кілограма часу і передав. Значить, хай якась мізерна частинка від мене. Про те, як зимуватимуть, паціюки не тривожиться. Олександр каже, в будинку є газ, електрика, та коли їх раптом не буде, без тепла і їжі не залишиться. Дров заготовили вдосталь та мають ще вугілля. Його купляла покійна Олександрова мати. В Німеччині от тільки строїться чотири відеотаплення підводять: перші дрова, мазут, газ і електроенергія. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.